Suolainen valtamerien vesivaippa peittää yli kaksi kolmasosaa maapallon pinnasta. Itämeri on pieni sisämeri, jonka osuus merien pinta-alasta on vain noin yksi tuhannesosa. Meremme on kuitenkin maailman suurimpia murtovesialtaita. Matalat Tanskan salmet yhdistävät Itämeren pohjanmereen ja sitä kautta Atlantin valtamereen.